dialog med politiken. Utöver samverkan har vi på Funktionsrätt Stockholms län regelbundna möten med alla politiska partier i Region Stockholm. Vi har som vana att bjuda in till möten för det är viktigt att diskutera intressepolitiska ämnen direkt med de som har möjlighet att påverka.